الحمد للہ فلاصار وسلاۃ وسلم والسلام على نبی المختار ولا علیہ وصحابت اما بعد حاضرین آج کا ہمارا موضوع ہے دینی مدارس کی اہمیت مقام اور طبع آج کل دینی مدارس کثیر تعداد میں ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ دور رسالت سے جب سے چلا ہے ہمیشہ یہ جاری و ساری رہے گا اور انشاءاللہ اللہ اس کا فیضان رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا اس کے اندر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وََِ و کا خلوص شامل ہے اور قرآن کا اعلان ہے فلو اللہ نفر و من کلِ فرقم منہم اوفت الیہ تفقہ ولیر قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ یا <يَعْذَرُون> اللہ اللہ عزت نے فرمایا کہ گرو ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے اب یہ دین کی سمجھ کہاں سے گرو حاصل کرے گا دینی مدارس سے اور مدارس کے لیے یونیورسٹیز کی طرح بلز کی حکومت کی طرف سے بھی کوئی منظوری نہیں اس کی وجہ پھر کیا ہے کہ آخر مدارس چل رہے ہیں اس میں سرکار کا صحابہ کرام کا خلوص شامل ہے حضرت ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ ہم جب زمانہ رسالت میں علم حاصل کرتے تھے تو مطبخ اور کچن اور کنٹین تو دور کی بات ایک چھت بھی نہیں تھی کھجور کا پودا بہت لمبا اس کی جو کھجوریں تھیں نیچے لٹکا دی جاتی تھی جب بھوک لگتی تھی ہم سابق کھا کر باقی صحابی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے اور پھر جا کر حضور کے پاس ہم علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے تو اساب صفہ حضور نے ایک چبوترے سے علم کا آغاز کیا ایک چبوترہ سا تھا جس پر حضور بیٹھ گئے اور حضور کی وہ پیاری ادائیں قرآن نے بیان کی لال فقرا الین احسروفی سب لاسطی دور بن فل ارد یا منتف سارا یہ تذکرہ اسات کریمہ کے اندر صفہ کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور صحابہ اکرام نے محنت اور مشقت سے علم حاصل کیا جامعہ ترمیزی اور شمعل ترمیزی وغیرہ میں اور عام کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند لک میں ڈال کے پیٹ میں حضور کی برگاہ میں آ جاتا تھا جب تھکتا تھا مسجد نبوی شریف میں لیٹ جاتا تھا میرے اوپر سے پاؤں رکھ کر صحابہ کرام گزر جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی مرگی کا مریض ہے بطور علاج پاؤں رکھتے تھے لیکن میں تو علم پڑھ پڑھ کے جب تھک جاتا تھا تو یہ میری کیفیت ہوتی تھی آج 8 سال درس نظامی دو سال حفظ دس سال دو سال قرأ بارہ سال دو سال مفتی کور چودہ سال چودہ سال میں اتنا ہم علم حاصل نہیں کر سکتے جو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل عرصے میں حاصل کیا جب ہم اور کے تاریخ کا اور کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو سات ہجری میں مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں اور زیادہ طویل عرصہ صحبت نبوی بھی نہیں گزارتے حضور کا افتاب نبوت گیارہ کو غروب ہو جاتا ہے تو یہ درمیان میں فقط تین چار سال کا عرصہ ملتا ہے اور پانچ تین سو چونسٹھ ایک تحقیق کے مطابق حضرت ابو حرت ی اللہ کی مرویات ملتی ہیں سوائے حضرت عمر بن آس کے حضرت ابو حریر کی سب سے زیادہ مرویات جب بھی آپ کسی حدیث کی کتاب کا صفحہ پلٹیں گے ہر صفحے پہ آپ کو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی ضرور آپ کے یہ اس میں گرامی جو ہے ضرور ملے گا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ علم گزارا لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہو چکی اتنی بڑی یونیورسٹیز میں اگر جائیں تو بظیر تمہاں علوم القرآن علوم الحدیث علوم تصوف علومِ سیرت سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے لیکن حقیقت ہماری یہ ہو چکی ہے پینٹ شیلٹ پہنی ہوتی ہے ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ پڑھانے والے جو ہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں یہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم درس انضامی جو ہم سے تقاضے کرتا ہے وہ ہم پورے نہیں کرتے پہلا تقاضا مطلب کہ کیا ہے کہ خود بخود مطالعہ نہ کیا جائے جیسے آج کل معیار بن چکا ہے کچھ حضرات خود بخاری پڑھتے ہیں خود مسلم پڑھتے ہیں ہر کارے کے بے استاذ باشد بے بنیاد باشد شخصادی فرمات ہے جو کام استاد کے بغیر ہوگا نا وہ بے بنیاد ہوگا اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوگی اگر ایسا معاملہ ہوتا درس انضامی کے بغیر خود گھر میں بیٹھے علم جو ہے اس کا اصول ممکن ہوتا تو پھر تو ایسا ہوتا کہ اللہ رب العزت بھی روزانہ کچھ عہتیں سورتیں جو ہے وہ بھیج دیتا اور وہ ایک خاص حصہ ہر ایک اس رہنے کے نیچے پہنچ جاتا اور ہر ایک دیکھ کر اس کو جو ہے مطالعہ کر لیتا لیکن اللہ ربذت کا نظام یہ نہیں ہے جو بھی کتاب بھیجی ہے تورات بھیجی ہے زبور بھیجی ہے انجیل بھیجی ہے قرآن مقدس کو کا نظور ہوا ہے ساتھ ساتھ معلم بھی بھیجا ہے اور وجوالِ محم الکتاب الحکمہ ساتھ کہا کہ یہ کتاب خود پڑھنے سے نہیں آئے گی اس کے لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا محلے میں کائنات چاہیے جی اور ساتھ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کئی آئے اور کئیوں کی طرف کتابیں اور صحیفے بھی نہیں آئے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور معلم نہ آیا ہو جب بھی کوئی کتاب یا صحیفہ بھیجا گیا ہے تو معلم ساتھ بھیجا گیا ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر علم کی منازل طیر کرنے ہیں اس کے مراحل طے کرنے ہیں تو پھر اس کے لیے معلم کے سامنے با ادب طریقے سے ذانو تلم و طے کرنا بہت ہی ضروری ہے علم کے بنیادی مقصد علم بحثیت علم یہ مقصود نہیں اور یہ معیار فضیلت بھی نہیں اگر یہ معیار فضیلت ہوتا تو پھر یقیناً ابلیس کامیاب ہوتا اور جس نے اتنی کوششیں کی حتیٰ کہ امام راضی جیسے بندے پر بھی اس کا دا چل جاتا اگر امام راضی کے شیخ طریقت حضرت نجم الدین قبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ ہوتے تو یہ علم من ایس العلم فضیلت کا معیار نہیں علم جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کم از کم دو بنیادی مقاصد ہیں درس نظامی کے جن جن دور میں جن جن ادوار میں ان پر امر رہا الحمدللہ سارے نظام صحیح رہے پہلا یہ کہ علم پڑھنے کا بنیادی مقصد ہم سے کیا ہے عمل کرنا ہے اگر ہم نے نور الزام میں ہم نے کتاب و پڑھا پھر ہم نے قدور میں کتاب وصلاط پڑھا پھر ہم نے قنض الدک میں کتاب اصلاط پڑھا پھر ہم نے ہدایہ اولین میں کتاب و پڑھا پڑا و شامی میں کتاب وصلا پڑھا فتح گیری میں کتاب الصلاد پڑھا لیکن ہم نے کیا اس کے مطابق عمل کیا ہم نے کیا دیکھا کہ نور الزام باون سنتے نماز کی بیان ہوئی ہیں کبھی ہم نے اس کے مطابق نماز پڑھی اگر اس کے مطابق پڑھی تو پھر تو علم کا ہم نے تقاضا پورا کیا ہے عمل جو ہے وہ کیا ہے لیکن اگر اس کے بغیر کی تو پھر وہی بات کہ جب داخل ہوئے تو جا ہمارن صغیرن ورجا ہمارن کبیرن وہی بات ہے کہ پھر داخل ہوئے تو اور کفیت گئے تو پھر اور کفیت کوئی تبدیلی خاص جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے اور دوسرا ہم سے علم کیا تقاضا کرتا ہے جو ہم نے علم پڑھا ہے وہ لوگ جو علم سے معروم ہیں ان تک علم پہنچانا ضروری ہے سرکار نہیں بخاری میں آتا ہے سرکار نے فرمایا فلو بلگی شاہد امن الغائب فرمایا جو یہاں موجود ہو تم تک میں نے یہ بات پہنچا دی ہے علم کی اب تمہارا کام ہے آگے پہنچانا اور کہیں فرمایا بلگو انی بلو آیتن فرمایا کہ تم تبلیغ کرو ضرور اگرچہ ایک قید کی بھی کرو یعنی جو جو تم تک پہنچا ہے جو لوگ محرومین ہیں جن تک یہ علم نہیں پہنچا ان تک تم علم جو ہے پہنچانے کی کوشش کرو اور اس کا بہترین ذریعہ مدارسی ہیں اگرچہ بظیر وہ بے رونق ہیں ان کی جو عمارت ہے وہ افلاس زدہ ہے لیکن اس کا منزل اس کا مقصود بہت بڑا ہے اور اس کی نسبت بہت بڑی ہے صحابہ اکرام کی طرف اس کی نسبت ہے سرکار کی طرف اس کی نسبت ہے اس لیے اس کے اندر جب اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کریم جو ہے وہ ایک ایک مدرسہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں طلباء پیدا کر دیتا ہے اور بغیر بجٹ کے بغیر حکومتی بجٹ کے الحمد وہ مدارس حضور کے سابق اخلاص کی برکت سے چل رہے ہیں اور قیامت تک جو ہے وہ چلتے رہیں گے اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ان مدارس سے مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں ان کے رہتے دنیا تک فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرداؤانہ الحمد للہ رب العالمین